رجل له ست بنات وله ولد وهو يريد أن يكتب للولد البيت وأن يكتب له جزء من الأرض وأن يقسم بقية الأرض بعد ذلك على البنات هذا لا يجوز هذا ظل بشع بيّن ولا يجوز للرجل ان يكتب لما بعد الموت ليعطي ولدا وليحرم البنات بل هذا ميراث وما سمي الميراث ميراثا الا لموت المورث يترك ما له الى ما بعد الموت اسال الله ان في عمري ونحسن عمله وان يقسم بعد ذلك هذا الميراث على الاولاد والبنات على الذكر للذكر مثل حظ الانثيين كما قال ربنا تبارك وتعالى واحذر ابائي من ظلم البنات لأن هذه الصورة منتشرة في كثير من بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا أقول في القرى فحسب بل وحتى في المدن، بل وحتى في المدن، فالأب الذي يظلم بناته من أجل أن يفضل بعض أولاده أو أولاده الذكور هو والد ظالم، وسيجني ثمار ظلمه المرة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم ظلمات يوم القيام والأدل على ذلك كثيرة لكنني أحذر آبائي الفضلاء وأمهات الفضليات من أن يحرمنا البنات من أجل أن يعطينا أو من أجل أن يعطي الوالد الأولاد الذكور هذا ظلم بين لكن للوالد أن يعطي أولاده من ماله في حياته ما شاء بحسب حاجة كل ولد إلى هذا المال قد أعطي ولد الذي قد تعرض لمرض ما ويحتاج إلى دواء أو إلى جراحة قد تتكلف عشر الالاف لا حرج ليست ملزما ان اعطي لولدي الصحيح هذا المبلغ الذي انفقته على ولدي المريض لست ملزما بهذا بل للوالد ان يعطي لاولاده من المال في حياته ما شاء بحسب حاجه كل ولد الى هذا المال ليس هذا من الظلم هذه هبه وبعض اهل العلم اشترط التسويه في الهبه وبعضهم لم يشترط التسويه وهو قول الجمهور يعني التسويه في الهبه ليست واجبه عند جمهور. اهل العلم وان كان بعض اهل العلم من المحققين قد يرى ان الهبة واجبة ان, الهبة. أن التسوية في الهبة واجبة وان التسوية في العطية واجبة لكن حتى لو اخذت بقول الجمهور فهذا في حياتك بحسب حاجه كل ولد للمال ولا حرج ولا اثم عليك ان شاء الله تعالى اما ان تكتب لولد دون ولد لما بعد الموت بحيث تحرم هذا الولد من ميراث جعله ربنا تبارك وتعالى حقا له فهذا هو الظلم البين الذي يجني الوالد ثمرته المره في القبر في البرزخ وبين يدي الله تبارك تعالى في الاخره واسال الله ان يكفيناكم شر الظلم انه على كل شيء قدير